Jeg er ikke om denne YouTube i dag, så simpelthen ind på Rainbow Friends, og der er det der, man hedder 3.000 visninger special. Jeg ved ikke om den, der er noget hedder det, men det er det på min kanal. Så åh, oh, man kan ikke kopiere Rainbow Friends. Jeg okay, komme herind. Det kan vi nu. Hallå? kan jeg med? Okay, kan I komme med? Okay, kan jeg komme med? Okay, godt gotcha, job. Det kom. Okay, hvor mange er der inde på spillet? Der er en nu. Okay, vi skal have seks... Jo, vi skal have seks mere. kom, alle disse... Ja, kom... Ja, I kan komme med. Okay. Øh... Ja, vi, vi mangler bare. Tre... To... En... Okay, nu... Okay, nu kommer mine rainbow friends. Øy. Sådan der. Øh, jeg, ved, om, jeg ved slet ikke, om der er kommet to. Øh, det... Øh, håber jeg... Når no, ikke, fordi... ja. Uh. Okay, hvad skal vi så? Okay. Okay, det her. Loading. Okay, kan vi komme i gang? Skip done. Mm. Uh, det tager lidt tid, synes jeg da Gør det ikke? Sådan der Nej, game starting Okay, ingen bush Jeg sidder der Nu kommer der en bush, men jeg sidder lige der Ja, det står er det You can, anyway Sådan der Jeg okay, hvor det? Tivoli, vi siger Nej Se på skælder! Pushi, pushy falder um, Ben det er ikke noget, det er bare Jeg tror det var mig Sande ikke. Aaaaaaaaaa okay. er her, kan se mig? Der er her, joo Jeg kan se min sådan, regnbog ting der jeg, jeg, jeg kommer med i Rainbow Nice Nå han har redd' klaret det for sig sådan Det er fint, det <laughs> vi kan bare gå hjem igen, kan vi ikke det? Ja, med det derude. Al jo kan herfør heller ikke. Ja, okay. Det er godt noget deren. Hvad er det der over? Øh. Det, det er altid her Han ham, der er den grønne. No, en grønne. Den blå han plejer at være. Det kan være det derfor, de tog kasten på det. Okay, vi prøver at gå Nå. No. Det er ret tilfældet. Men... Um... Kan okay, vi okay, de andre har fundet 14 af dem der. Hvad skal jeg gå herhen? Vi så lige podcasten på hovedet, bare lige for cirka skyld. skud. Åh! Han gav mig en chok. Det var godt, at vi ikke lige tog den um... ej, Det er det, vi faktisk lige vil gøre. Øhm... Vi holder ej med ham, han går ud af. Er han væk nu? Vi prøver. Vi har fundet 16. Ja, der. Øh, hvor, okay, hvor, hvor skal vi hen? Ah. Okay, Der kommer enten der er folk derovre fra. Det må jeg jo ikke komme for begge dele af. Nå Okay, men. Øh, hvad er det her? Er det dumt? Det er bare dumt. Hvad skal jeg da forestille? Øh, jeg ved... Åh, oh, shock, jeg fik din der. Og Jeg hader bare adekopper, jeg fandme var bare kulde, hvis jeg bare tænke på at adekop. Åh, oh, lad være, gå væk, gå væk. Uh, uh, uh. Jeg har en uh, uh, uh, uh. Vi går bare... Han, han er han reddet gået? Han synes, han reddet går væk Er han synes, han reddet går væk? Okay Er um. han ikke ikke noget. Kan vi se dem der... Det er lammet sted. Okay, jeg tror bare jeg bliver her. <laughs> Men han er jo blind. Anik. Øhm um. Øhm um. oh, Der er en derovre Derover. Øh. Ja okay Der var Du lande bare ikke. Det er der Det er det man kalder energi Nu tog du den Okay Hvorfor kan man ikke løbe i det spil her Måske der må? Ja. Har du været væk? Øhm. Okay. Nå. No. Okay, men. Find. Okay. Øh. Uh... Af. Hey. Okay, vi må bare at på de to blokke. Kan vi se, om vi er nået et Åh, oh, oh. suplevel, -level. Dan, Du bliver taget nu. Hvis. Okay, han er ikke særlig hund til at løbe. Um, det er jo også et lille problem. <tryk> <tryk> Hej oh, oh, oh, oh. lille blå ven, er vi venner? Pisse os. Hej enderman. Har du um, tænkt på, at der være med at gå ud af kaste, lige når, når ham der er den blod kommer? Okay, vi klarer den. Bærrrr... Ja, der står en ord. Og oh, det gør der bare ikke. Åh oh, nej. Uh, oh, jeg har ham der. Han er bare så stor. Blæ. Chilebær. <hazen> <Det er cool. hazen> <hazen> jeg kommer med til. Hvad er det, gul? Jeg kommer her det var en Nå, jeg må ham da. Ej, nu skal vi ud af vores kasser nu. Altså det her. Hej, kan I se mig? Hallå? Jeg havde en guld! Nå, det kan jeg. Nok snart 5 sekunder. 3, 2, 1, lad Nu kan vi ikke kassen på alligevel. Det tror jeg ikke, fordi mindre er det ikke svært. Soul Die Queen er vildt. Banke, banke, baaah! Han er blind. Du har ham der var blind. Hvad hedder blå så? Langsomhed. Nice. Okay, men vi skal ikke gå derhen vel? Ah. Sjovt sure, leg. Like. Men. Jamen... Hmm? Hvad er det der? Men han kommer måske ikke længere. Så det er ganske nemt. Han må ikke gå ind i mig, ham den grønne der, for han bare godt gå ind i ham, og går så tungt ud. Uh. Uh. Oh, oh, oh. Oh. I can. Oh. Uh, Damn. Yeah. Okay. Jeg skal ikke synge noget, for det kan være det copyright, jeg og, og, og... Jeg har lige hørt en sang, som der er det men... Uh, Mr. god Mmm, mmm, hej, Det er en copyright, for sang. Øh, Øh, langer, langer. -lang. Okay, jeg må synge min anden sang, og det er jo ikke copyright, det var bare mig selv, der lavede noget. Ja. Uh, han er der... Han, synes det hvordan kan man allerede se den der lille hvide demse du der Over oh, den der katter der! Det er seriøst bare nederhånd Åh, oh, jeg ja, han er ikke kommet ud herinde vel Vi grønne lige blev bare dukker op her ikke Så bliver jeg bange Okay, okay. han kommer ikke ud alligevel HALLO? Find foodpacks and take them Ja okay Jeg finde find foodpacks Ja ja ja ja ja Jeg er med ja, ja. Åh, du var hårdt. Det var bare måske, at jeg kunne sige her i går. Han er grøn! Jeg Skal vi ikke lige være sikker på, at han ikke har fået madforgiftning? Og du skal... Ah, han giver mig sådan en chok! Ej, ah. jeg får en chok, hver gang han bare lige dukker op. Hvad, da? Hvorfor rimelig er det altid, når jeg siger noget? Åh, åh... Nu stopper det. Vi mm -hmm. mm -hmm. prøver lige på, at det er Grøn, han ligger på vej her, og Okay, jeg er et grønt vej Queen Come on du er stupid Okay, vi går lige videre Åh, åh, åh, Ja, vi klarer den! Juhu! Altså, jeg har fået kuldebysninger så kan vi få... Nej, nej, nej, nej! Du kan godt lade være. Orange... Øh... Jeg så orange, du er min venner. Så øh... Ja... Det er du ikke det skal være. <laughs> så øh... Nå, hvad skal vi du lave i weekenden? Rigtig godt videoer. Jeg er ikke så meget lige tilbage. Alt op, Henry. Kan du lige give mig nogle... Kan, det kan du lige give mig 90.000 millioner. Det er det, det hedder, men kan du give mig uendelige penge? Alle dine penge. Så er vi gode venner. Äh, nu. Okay, det kan du ikke. Du kønner han. Jeg er et du mm, nej. Du fik ikke det mig, Hvorfor skal du have det? Okay, øhm... Um, de er ikke nu noget med Åh, oh, okay, jeg vurder bare på børn, i børnehjemmet. Øh... Oh, Nå, det bor jeg ikke i Jeg går bare med, med, med ham her Setti her, fordi han ser faktisk så meget søde ud. For han går sådan ikke efter folk. Okay, det gør jeg, det gør jeg heller ikke, men uh, Det gør de andre heller ikke. Det kan være den grønne, der lige laver en jumpskarriker om. Okay. Håde. Håde. Og jeg er en Ko Håde. <lugget> muligvis. Ha? Når man er en ko, og så skal man da være en komiker. Men uh, så, så skal man godt nok sige, at det er mulig, muligvis. skal have, der være komiker. Altså, det er en ko. Kåre. Kåre. Øh, hvor er det der? Okay, nu så er det så... Nå, jeg skal lede efter den der råd, grønne, orange striber. Åh, oh, dig der, s, d, y, y. He, <hældstæt> he, Nej, nej, du kan lade være med at spise mig. Jo, det. Lad for info. Øhm. Um, stænger over Robux, det er det. Altså, kan vi det bare? vi Ved hvad? Hvad får vi, hvad får vi, hvad får vi, hvad får vi? Please, vi får en lille til der vi Lille der vi Jeg er heldig Ikke heldig Okay, Ja, okay Nå, men det var det for den her video her Fordi, jeg ved at finde, den grøn skulle lige være det nu for mig Vi er det men desværre ikke Men, tusind dig færdig med Ses i min næste video! Ej, hej, like og husk at like, subscribe, og slå den eksempel til. Hej, hej.